Thank you. saya Sean daripada Blaster Mania. Alright. So dah lama tak jumpa betul betul lama lah Sean ni dah macam chipsmore ah. Ah kerja ada, kerja tak ada, kerja ada, kerja tak ada sebabnya banyaklah problemnya. Kalau ada masa saya try jelaskan apa yang berlaku pada Sean lah. Okey, Blaster Mania memang hidup lagi, masih hidup. Cuma sekarang kita adalah Tempat baru, uh, so anda lihat serap pun baru kan, serap ni pun cinta aja, ni pun meja wrestling, alright, yang boleh lipat, boleh pecah, mudah tu, okay, so diharapkan uh, selepas ini semangat nak buat video baru tu berkekalan lah, dan juga model-model baru dari British China pun berkekalan lah, kalau tak susah juga kita nak buat kan. So untuk maklumat anda semua yang baru saja mengikuti channel kami So channel ni uh, memaparkan tentang gel blaster lah Permainan uh, yang merupakan <laughs> Nak cakap macam mana uh, Permainan lah, permainan uh, yang merupai senjata api ya. So kalau anda ada lihat um, di intro, ada baca tak? So memang benda ni bahaya lah Kalau anda sekadar nak lihat saja Dipersilahkan bolehlah subscribe juga Dan kalau anda dah rasa takut-takut Janganlah, jangan libatkan diri dalam perkara ni ya. Sebab ni bukan perkara main-main ya. -main. Kalau anda betul-betul baca Memang consider serius lah juga So itu saya Berbalik kepada anda lah So anda nak, tak nak, itu terpulang Kalau nak, stay Kalau tak nak, go Itu saja. Okay So hari ni dah lama tak buat video Saya try Cakap panjang sikit lah pada depan ni So diharapkan anda janganlah Rasa macam jemu kan Kalau jemu saya tak boleh nak buat apa jugalah <laughs> Alright So hari ni saya ada buat unbox Dan sebab Nak buat sekadar warm up sajalah nah, Dah lama kan Dengan setup yang tak seberapa ni Diharapkan saya dapat cari Ataupun buat tempat ni lebih menarik lah Supaya uh, Lebih Seronoklah anda lihat So hari ini saya ada buat unbox Unbox model yang lama uh, Tetapi memang consider baru lah di channel Blaster Mania So ini model dia ha, Model dia apa? Nama dia saya kena baca sikit dah sebab dia punya font pelik-pelik sikit Maggi Bluebird okay. Maggi Bluebird So, kalau anda lihat Di pasaran memang dah beberapa bulan lah juga So, ini ada Dart Blaster Beberapa bulan juga di pasaran Harga dia tak adalah seberapa mahal Kerana dia manual So, kita lihat apa yang di dalam ya? Alright, so di dalam dia Anda boleh nampak dia ada bagi user menu. Seperti biasa lah User menu ada bahasa English dengan Mandarin Lepas tu, ini dia So memang ini adalah dart blaster So dia menggunakan dart Dart yang lembut tetapi kepala dia keras Kalau nak katakan dia selamat um, Boleh juga Tetapi kalau nak katakan dia tak selamat Pun boleh juga Apa pun, Walaupun dia tak bagi cermin mata keselamatan Anda kena pakai lah Semasa bermain dengan Apa-apa yang dinamakan blaster lah Tak kisahlah dart blaster ke Jel blaster ke Sebab kena mata tu memang bahaya Alright So dia ada bagi berapa pieces lah, 246 ok, 18 biji, kalau tak cukup belilah sendiri, dan dia ada bagi dua Mac ah ini dia panggil Mac Clip lah, ok Mac Clip ni dia masukkan di sini lepas tu nanti anda reload dan dia ada juga bagi yang ni lah, Mac Holder oh. masuk, lah. Ha, macam mana masuk ah sini Mac holder untuk dua Mac yang ni lah, so bolehlah anda sarung dengan tali pinggang ah Kualiti memang tak adalah apa sangat Macam plastik saja Ini pun plastik saja Dan hero Hero kita pada hari ini Ha, Ini So perasaan di tangan Consider ok Dia punya finishing pun cantik Memang licin uh, Sebab kamera ni saya bawa satu je hari ini. So ini adalah action camera Osmo uh, Osmo apa nama dia saya lupa lah Osmo lah uh, Action cam Osmo Dia tak boleh nak fokus punya So anda tengoklah lah ni ha, Memang daripada nylon Dan dia memang manual, anda tarik Anda kena lepaskan sendiri Dan anda tembak ha, Ni sudah lock, dia ada safety ni ha, Ni tolak ke dalam lock Kalau tolak ke atas, dia tembak okay? Jom kita secara cepatlah. Ini pun saya buat satu angle sajalah Sebab saya bawa satu kamera saja hari ni Saja-saja pula rasa uh, Nak buat review <laughs> Selepas ni lah, selepas ni. Kita buat betul-betul uh, balik. Okay, ini dart blaster. Dart blaster. Eh, eh dart blaster. Ini dart lah. Ha, kalau anda tak tahu apa tu dart, ini jenis yang pendek. ya. Eh. Kepala dia ni memang consider keras lah juga. Walaupun bukanlah solid, betul-betul solid lah. Dia consider keras dan dia berat lah. So, yang belakang ni dia lembut. Okay, jom kita try. Cara nak reload dia senang saja. Kalau anda lihat, Klip dia, ni ada anak panah kan Anak panah tu bermaksud Kepala dia kena hala ke sebelah sana Anak panah ke sana, hala ke sana Masuk, satu Dua Tiga Empat Lima Dah lama lah tak main blaster ni Tak pernah sentuh pun Enam okay, Kotak kita letak tepi Semua tepi lah Ok so cara di dia senang saja Anda kena tarik ni ke belakang Lepas tu dia akan terdedahkan yang ni lah So kalau anda boleh nampak yang ni Dia ada tulis super gun pro MK3 super powered ah ha, 2x12 sama Consider cantik lah juga Ok cara di dia macam ni So anda lihat yang ni Lepas tu Haa ni hadap ke depan lah Sebab dia ada anak panah ni kan Haa ke sini Macam ni cucuk saja Lepas tu yang ni dia boleh tolak anda masukkan jauh tu ai jaw pula. Anda masukkan dad tu dalam tu. Tolak dia. Ha. Dah habis tolak, release, keluarkan balik. Dia dah reload dalam tu. So nak tembak dia anda kena tolak ni secara manual, lepas tu anda tembak. Ooh. Uh. Ha. Ha. Ha. Ha. Ooh. Uh. Ha. Oh so, habis. Okey 6. Ha, rasa seronok kan? So saya try buat penimbangan Timbang-timbang Timbang-timbang sikit Dan nampak dah So jumlah keseluruhan berat dia 324 gram Ini tak masuk lah, takkan lah Ini kan sebab dia bukan attach sekali Kalau ni sekali Dia 369 Artinya dia 329, uh, 324 gram sahaja Perasaan di tangan memang consider seronok lah juga sebab dia fit-fit ngam-ngam saja dan kuasa tembak dia berapa lah? Uh, jap kita stop dulu lepas tu saya set untuk uh, FPS dan kita lihat. Alright, so sekarang kita test FPS dia. So ah uh, tak ada bateri. Alright, alright, alright. So dah masukkan bateri baru. So sekarang kita lihat lah walaupun tak mampu jelas lah. Sebab dia memang tak boleh nak zoom ataupun tak boleh nak fokus sebab ni action camera lah So saya dah set 13mm 0.8g lah sebab dart dia berat sikit So kita test fps dia, ni memang saya dah reload dalam ni So kita try ya, lah. kita tengok berapa fps dia Jom eh, 3, 4 Okay Lemah uh, je. 8, 0 Lapan-lapan Tujuh-sebilan Bunyi kuat kan Sebab saya tembak benda tu, lah. tu. Botol stainless steel Lapan-tiga Lagi tak Tujuh-tiga 6 6 digit dah habis So average Average dia dalam 70 lah FPS So senang juga lah Main benda ni Okey So kalau nak lihat sekali lagi, ha, boleh nampak agak teranglah juga macam ni kan belok ha, dia macam ni Okay, so saya rasa uh, video sampai di sini sajalah Dan kepada anda yang berminat untuk dapatkan model ni, tengoklah link di bawah Saya masukkan link di bawah lah sebab link nak bagi yang Sophie punya, dia asyik-asyik delete produk kita nak bagi website lah Ataupun saya masukkan sekali lah Kalau Sofi ada Tengok saja link di description di bawah Dan kepada anda yang baru saja Mengikuti channel Brasel So subscribe lah Tekanlah button subscribe Kalau dah subscribe tu terima kasih Kalau belum tu tekanlah subscribe Kita nak hit 100,000 subscriber Sekarang dah 86,000 Lagi yang 14,000 sahaja Kalau dah 100,000 tu Saya akan buat sesuatu yang istimewa lah Khas untuk anda semua ya Alright Kita jumpa lagi pada video akan datang Saya Sean daripada Brasel bye bye